כשהתחלנו לדבר על מגמות למרכז, ועל איך אנחנו מודדים ממוצע, דיברנו על ממוצע חשבוני, שבו פשוט חיברנו מספרים, ואז חילקנו במספר המחוברים. למשל, נניח שאוכלוסיית המספרים שלנו היא, אה, יש לנו 3, 3, 4, 1 ו-5, 1. זאת האוכלוסייה שלנו, ואם היינו רוצים לקבל את ממוצע האוכלוסייה, היינו פשוט מחברים את כל המספרים, 3 ועוד 3 ועוד 3 ועוד 4 ועוד 5. ואז מחלקים את הסכום הזה במספר המחוברים שהיו לנו. היינו מחלקים ב-5. והיינו מקבלים, מה מקבלים? 9 ועוד 9, 18, 18 חלקי 5. היינו מקבלים 18 חלקי 5, שזה כמה? 3 ועוד 3 חמישיות, שזה 3.6. זה הממוצע באוכלוסייה ואוכלוסיית המספרים הללו. אם נאגד מחדשת את המתמטיקה, אפשר גם להסתכל על זה בדרך קצת שונה. כמה שלושים יש לנו כאן? יש לנו שלושה שלושים, כך שאפשר להתייחס לכך בתור שלוש כפול שלוש. וכמה ארבע? אחד. כך שזה ועוד אחד כפול ארבע. ועוד אחד כפול חמש. כל זה חלקי חמש. וזה בדיוק אותו דבר, אם נעשה פעולה מאוד פשוטה למספרים. וזה אותו הדבר כמו... חמישית כפול 3 כפול 3 ועוד 1 כפול 4 ועוד 1 כפול 5. נכפיל كل היוolor בחמישית ונקבל 3 חמישיות כפול 3 ועוד חמישית כפול 1, כלומר חמישית כפול 4 ועוד חמישית כפול 5. ואפשר להסתכל על זה בכל מיני דרכים. בואו נבטא את המספרים הללו כשברים עשרוניים. 3 חמישיות זה 6, כפול 3 ועוד 0.2 כפול 4 ועוד 0.2 כפול 5. יכולנו גם לייצג את השברים העשרוניים הללו בתור אחוזים. יכולנו לכתוב 60% כפול 3 ועוד 20% כפול, סליחה, 20% כפול 4 ועוד 20% כפול 5. זה אותו הדבר כמו לחבר את המספרים ולחלק את הסכום במספר המחוברים. אבל זאת דרך מעניין להסתכל על זה, כיוון שבדרך הראשונה היינו חייבים לדעת כמה מספרים היו לנו בסך הכל. חיברנו חמישה מספרים ולכן צריך לחלק בחמש. לאחר מכן שיחקנו קצת עם חשבוניות, והגענו לביטוי הזה. והביטוי הזה הוא יותר מעניין. הוא בכל שונה, ואולי לא יותר מעניין, אין צורך להיות שיפוטיים לגבי זה, אבל כאן אנחנו לא צריכים לדעת כמה מספרים, יש לנו אנחנו רק מה של המספרים. אנחנו יודעים ש60% מהמספרים הם 3, 20% מהמספרים הם 4, ו20% מהמספרים הם 5. ואם נחשב את זה, נקבל ש60% מה3 זה 1.8, ועוד 20% מה4 שזה 0.8, ועוד 20% מה5 שזה... ועוד אחד, החלק הזה שווה 2.6, ועוד זה שווה ל-3.6. הגענו לאותה תשובה כמו קודם, אבל מה שמעניין כאן, הוא שידענו רק את השחיחויות. למעשה, את השכיחויות היחסית של ה-3, של ה-4 ושל ה-5. איזה אחוז מהאוכלוסייה הזאת הוא ה-3? 60 אחוז. איזה אחוז הוא ה-4? 20 אחוז. ואיזה אחוז הוא ה-5? 20 אחוז. הסיבה שאנחנו עושים זאת קשורה שכבר, למקרים שכבר דיברנו עליהם. כשתחלנו ללמוד סטטיסטיקה, דיברנו על אוכלוסיות ומתגמים. אבל אם תחשבו על זה, בכל פעם שאנחנו עושים אה, ניסוי, המשתנה המקרי שלנו מקבל ערך חדש. בואו נעשה דוגמה קלאסית. יש לנו משתנה מקרי X ששווה למשל למספר הפעמים שקיבלנו עץ. מתוך שש התלות של מטבע רוגן. זה המשתנה המקרי שלנו. ועכשיו המטרה שלנו هي לחבר את מה שאנחנו יודעים על ממוצע חשמוני ומגמות למרכז ואוכלוסיות לעומת מתגמים. לחבר את כל זה למה שאנחנו יודעים על, על משתנים מקריים. כשהתחלנו ללמוד סטטיסטיקה. היה לנו את מושג האוכלוסייה. וידענו שאפשר לדגום מתגם מתוך האוכלוסייה. היו לנו כמה דוגמאות לכך. הדוגמה הנפוצה ביותר היא כשאנחנו רוצים לנבא את התוצאות של בחירות לנשיאות. האוכלוסייה היא כל מי שהולך להצביע בבחירות, אבל לאי אפשר לעשות סקר שיכלול את כל מיליוני האנשים שהולכים להצביע בבחירות. לכן מה שעושים הוא לעשות סקר על מדגם מקרי של, של האוכלוסייה הזאת, כך שאפשר לחשב מדדים סטטיסטיים על המדגם הזה ובתקווה להעריך את המצב באוכלוסייה כולה. אבל מה קורה כאשר האוכלוסייה אין סופית? כאשר אוכלוסייה סופית, אנחנו יכולים לחשב דברים כי כמו הממוצע באוכלוסייה. למדנו שהממוצע באוכלוסייה מסומן בעוד באות מ-U. באותו דבר, נקבל, ניקח כל הפרטים שיש לנו באוכלוסייה, נחבר את הערכים שלהם ונחלק במספר הפרטים שהיו לנו. זה מה שעשינו כאן. אם זאת הייתה שלמה של מספרים, זה היה מ-U. אם זה היה מתגה של מספרים... זה היה ממוצע המדגם, וזה כבר למדנו, אבל לא לשם אנחנו רוצים להגיע. אבל מה קורה כאשר האוכלוסייה היא אינסופית? אתם עשויים לשאול את עצמכם איך זה בכלל אפשרי. אבל אם תחשבו על זה, אם תחשבו על משתנה מקרי, אפשר לראות כל תוצאה של ניסוי בתור, בתור פרט באוכלוסייה. בכל פעם שאנחנו מבצעים את הניסוי, אנחנו בעצם מקבלים פרט בודד של אוכלוסייה אינסופית. אפשר לבצע את הניסוי אינסוף פעמים. אפשר להמשיך ולבצע אותו לנצח. גם אם נטיל מטבע אלף פעמים, נוכל להמשיך ולהטיל אותה שש פעמים עוד ועוד, ולספור את מספר הפעמים שהתקבל עץ. אפשר לעשות זה לנצח. כך שתוצאה ספציפית של משתנה מקרי, בדרך כלל היא תסומן בעוד קטנה. X1, X2 או X3. אלה מופעים ספציפיים של, המשת... של משתנה המקרי. ואפשר לראות אותם כדגימה מתוך אוכלוסייה אינסופית. או כדגימות מתוך אוכלוסייה נסל ננסה לסרטט אוכלוסייה אינסופית, זה קצת יותר קשה. אפשר לסרטט חצים לכל הכיוונים. האוכלוסייה לא נגמרת לעולם. אפשר להמשיך לבצע את הנשוי ולהמשיך לקבל מתגמים. אבל המתגמים עצמם הם בדרך כלל סופיים. למשל, נניח שאנחנו מבצעים את הנשוי הבא. אנחנו מטילים 6 פעמים מטבע הוגן. ואנחנו עושים את הזה 100 פעמים. יהיו לנו 100 מתגמים. X1, X2... כל הדרך עד X100. אנחנו עושים את זה כדי לקשר בין משתנים מקריים והסתברויות, לבין הסטטיסטיקה שלמדנו מוקדם יותר. בסרטון הזה גם נכיר את המושג של, של תוחלת של משתנה מקרי. שזה בכלל לא משהו חדש. התוחלת של משתנה מקרי, שהיא הערך שלו. היא בדיוק דבר הדבר כמו ממוצע האוכלוסייה. למעשה לפעמים קוראים לזה ממוצע האוכלוסייה, אבל מה שהופך את זה למהניין, הוא שאוכלוסייה היא, שאוכלוסייה היא אינסופית. אי אפשר פשוט לחבר את כל המספרים ולחלק במספר המחוברים שהיו לנו, כיוון שיש לנו אינסוף מחוברים. אבל אנחנו כן יכולים להסתמך על שאנחנו כן יודעים את השכיחות של המספרים, או את השכיחויות של המספרים. אנחנו יודעים ש3 מופיע 60 מהזמן, 4 מופיע 20 אחוז מהזמן, ו5 מופיע 20 מהזמן. כך, למרות שיש לנו אין סוף מספרים, אנחנו יכולים עדיין לחשב ממוצע, וכך מוצאים את התוחלת של משתנה מקרי. אבל איך מוצאים, מהן השכיחויות של המספרים? אפשר להסתכל על ההתפלגות. ההתפלגות הבדידה של המספרים. בדוגמה שעשינו בפעם הקודמת, אין לנו את השכיחויות, אבל אפשר לעשות שוב במהירות את מה שעשינו. נשתמש באקסל, במהירות, נעשה 6 ניסיונות, 6 ניסיונות, סליחה, איסתבוט לאצ' ולפלי 0.5, 5 נקודה חמיש' ו Neshanet הגרף הזה ו Neshanet הkeligת של הגרף הזה ו קורא גם מחוץ למסח. אין. יש לנו התלות של קובי אוגנד, ואנחנו רוצים לדעת כמה פעמים יוצא עץ מתוך 6 הטלות. אפשר לעשות את הניסוי הזה הרבה פעמים, אבל כאן נתונה לנו השכיחות של ערכי המשתנה המקרי הזה. כך שכאשר אנחנו מבצעים את הניסוי, 9% מהפעמים אנחנו הולכים לקבל בדיוק תוצאה אחת של עץ. 23% מהפעמים נקבל שתי תוצאות של עץ. 31% מהפעמים נקבל 3 תוצאות של עץ, 23% מהפעמים נקבל 4 תוצאות של עץ, 9% מהפעמים נקבל 5 תוצאות של עץ, ו-2% מהפעמים נקבל 6 תוצאות של עץ. בעזרת המידע הזה אנחנו יכולים למצוא את הממוצע בעmumbles�סיה עבור אוכלוסייה שמתוארת באמצעות התפלגות הזאת, או את התוחלת. בואו נעשה זה, זה בצד. אנחנו נשים בגרף שיצרנו ארגה. יסתכלנו על התפלגות של המשטנה mikir זה. מטפאתו תוצרת אצ mitoch 6 של מטבאי אוגן. התוצאה של המשטנה mikir זה, אנחנו של התוצאות האלה. התוצאה הראשונה שקיבא יי 0 FSPE מימ כפול השחיחות של התוצרת הזאת FSPE מימ אצ. לפני כן ראינו שההשכיחות, זה קצת לא מדויק, אבל בעצם יש לנו את המספרים המדויקים. של המשתנה המקריא שלנו יהיה 0 ב-0.01563 מהזמן. אז נכתוב את זה. אפשר גם לכתוב את זה באחוזים 1.563 אחוז מהזמן. ועוד אירח אחד שיאיר ב 9375 נקודה שלוש שבעה חמישע אחוז מהזמן, וואוד שтайם שיאקר ב-עשרים ושלוש נקודה ארבע שלוש שמונה אחוז מהזמן, וואוד שלוש שקורה. כתוב לנו כאן ב-שלושים מהזמן. וכי מציימנו, איח 4, 4 פעמים אetz ב 6 שטלות יתקבלו 23 ושלושה אחוזים מהזמן, כפול שלים ושלושה ניקודה ארבעה שלושה שמונה אחוזים, וחמש פה חמש פהמים אetz ב tôחשה שטלות יקרותה יש מהזמן, ולבסוף, תוצאה של הכל כל אetz, נקבל 6 פעמים אetz, 1.563 ניקודה חמישה מהזמן. וגם זה הגיוני, כיוון שהסיכוי לעץ בלבד שווה לסיכוי לפלי בלבד. והכל פלי זה אותו דבר כמו 0 עץ. עשינו כאן בדיוק את מה שעשינו כאן למעלה. לקחנו את השכיחות היחסית של כל אחד מהמספרים באוכלוסייה, והכפלנו את התוצאה כפול השכיחות היחסית שלה, אנחנו סוכמים את זה שזה בדיוק אותו הדבר כמו מה אנחנו יכולים כמו קודם. ולמצוא את הממוצע החשבוני של אוכלוסייה אנסופית. או את התוחלת של משתנה מקרי, שזה אותו הדבר כמו ממוצע חשבוני של האוכלוסייה של המשתנה המקרי הזה. הערך הזה יהיה שווה, נחזור לאקסל, על מנת לחשב אותו. התוחלת של מספר הפעמים שהתקבל עץ, מתוך 6 התלות. זה שווה ל-0 כפול לשכיחות שלו, אנחנו הולכים לסכום את כל אלה, כלומר 1 כפול לשכיחות שלו ועוד 2 כפול שלו, לשכיחות שלו ואנחנו נסכום נס... נס... את כולם, נקבל שהסכום שלהם שווה לסכום של כל אלה, שזה שווה בדיוק ל-3. וזאת בעצם התוצאה שהיינו מצפים לה, נכון? זה הערך שהיינו מצפים לו. היינו מצפים שהממוצע באוכלוסייה עבור המשתנה המקרי הזה יהיה שלוש. וזאת אכן התוכלת של המשתנה המקרי. בדוגמה הזאת, שלוש היה גם הערך השכיח ביותר. ובמובן הזה הערך המצופה. אבל נראה בהמשך שהתוחלת לא חייבת להיות הערך השכיח ביותר, יכולה להיות התפלגות עם סיכוי מאוד גבוה לקבל 0 פעמים עץ, וסיכוי מאוד לקבל 6 פעמים עץ, והתוחלת עדיין תהיה 3, למרות ש-6 ו-0 יהיו שכיחים יותר. נראה דוגמאות לכך. המטרה של הסרטון הזה הייתה להראות שחישוב של תוחלת הוא בעצם אותו הדבר כמו, כמו חישוב הממוצע באוכלוסייה, ואנחנו עושים זאת באופן הזה, כיוון שאי אפשר לחבר מספר אינסופי של פרטים, ואז לחלק את זה באינסוף. במקום, אנחנו יכולים להשתמש בשכיחויות של התוצאות השונות, ולחבר את התוצאות ממושקלות לפי השכיחויות שלהן. למעשה, זה לא שונה ממה שעשינו כאן. חשוב זה, של התוצאות האפשריות, כפול השכיחות שלהן. אבל חשוב להבין שזה בעצם אותו כמו הממוצע באוכלוסייה. בכל אופן, נתראה